După ce a fost prins cu minciuna, George Maior refuz să mai vin în România, s-a ajuns să se apeleze la ministrul de externe. George Maior refuz să mai vin în România, la audierile din Comisia SRI, după ce a fost prins cu minciuna. Chemarea din nou la București linieră ambasadorului României în SUA George Maior pentru a fi audiat la Comisia Parlamentară de Control al activității în este incert în condițiile în care nu a fost identificat deocamdată forma legală de decontare a cheltuielilor de deplasare a acestuia. La una dintre audierile precedente, George Maior era în concediu, a precizat marci presedintele din Telecomisiei SREI, senatorul PSD Claudiu Manda. El a afirmat, într-o conferință de presă, ce a discutat acest aspect cu ministrul de externe, Teodor Mele subliniere Canu, scrie în cursul zilei de azi am avut o discuție cu domnul ministru de externe, în care l-am rugat să ne sprijine, noi am trimis sublinierei adres oficiale, subliniere am vrut să vedem care este stadiul acelei adrese oficiale, privind invitarea domnului maior la Comisia de Control al Activit CISRI. Ne-a spus și audierea precedentă a coincis cu concediul domnului maior subliniere I.C.A. de a doua. A coincis cu venirea în cara a domnului Maior pe nu subliniere pe chestiuni care vizau Ministerul de Externe subliniere -i, ce se pune problema în acest moment cine suport costurile de deplasare a domnului maior, a informat Manda. Potrivit acestuia, urmează -se să se vadă cum se pot de contact cheltuielile de deplasare. Rămâne să vedem dacă în regulamentul comisiei există prevederea aceasta. La comisiile de anchetă a existat prevederea că, atunci când se dorește subliniere pe invitarea la comisia unor persoane, subliniere e nevoie de suportarea costurilor, să se, se facă această suportare a costurilor. Rămâne să vedem subliniere-i se discutme cu cei de la MEAE subliniere-i la Secretariatul General al celor două camere eventual chestiunea aceasta subliniere-i se vedem care va fi perioada sau data la care domnul Maior poate să vină la comisie, a explicat senatorul PSD. După subliniere din Telecomisiei de control al SRI, Claudiu Manda, declara, pe 12 aprilie, după audierea fostului subliniere Falan, Horia Georgescu, ce s-a ajuns la concluzia ce George Maior a mincit la audieri când a susținut cel cunoa subliniere TVA pe acesta. a spus și i se va cere lui George Maior să vinde urgent la comisie pentru a discuta.